Привозять нам постійно цю допомогу, ми вже далі розподіляємо. Мадійшла з е, Республіки Польщі, через наших волонтерів. Це е, у нас тут, бачите, сухі овочі, морква, бурячок, сильдень. Це ми використовуємо для приготування сухих борщів. Зараз до фонду доєдналися 40 людей. Волонтери Летичівщини мають підрозділи, кожен із яких працює для фронту, говорить Галина Користіна. Це на всі підрозділи маски, які в'яжуть сітки. І ще там жіночка є, такі робить подушечки, щоб хлопцям було м'ягень. Вони якраз такі добрі йде такий процес. Одні плетуть сітки постійно, ті робили там тушонки різні, і рибні, і м'ясні. Хтось.